ساؤتھ پیسفک اوشن کے اندر ایک آئی ہے جس کا نام ہے نیو اور اس کے بارے میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کرنسی پر کسی بھی قسم کی کوئی مونومنٹ یا کسی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی کی کوئی تصویر نہیں ہے بلکہ ان کی کرنسی پر مکی ماؤس اسٹار وارس اور اسی طرح کے دوسرے کریکٹرس کے پکچر پرنٹ ہیں اس ملک کے اندر صرف بارہ سو لوگ ہی موجود ہیں اور اس کے اکثر معاملات کو نیوزی لینڈ چلاتا ہے اور ان یہ کرنسی نیوزی لینڈ کے اندر بلکہ یہ تو کچھ نہیں جو فیڈرل اسٹیٹ آف کنٹری کے اندر ہے کیونکہ یہاں آج بھی لوگ پیمنٹ کے لیے سکوں کی بجائے تراشے ہوئے پتھروں کا استعمال کرتے ہیں جو سائز میں اتنے بڑے ہوتے ہیں جتنا کہ آپ کو دکھ رہا ہے